السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الانقراض حاجة كده اشبه بالسنة الكونية في الحياة على سطح الارض وعلى مر سنين طويلة من عمر الارض بدأت تختفي تماما انواع كتيرة جدا من الحيوانات بل وفصائل كاملة منها وفي بعض الأحيان كان بيظهر أنواع تانية مشابهة ليها متفرعة من أجدادهم اللي انقرضوا من آلاف السنين، وفي أحيان تانية ما بيظهرش مكانها أي حاجة خالص، وبيفضل العنصر الحيواني اللي انقرض ده عملة نادرة لهاش أي بديل في الوقت الحاضر، وفي الواقع أسباب انقراض المخلوقات الحية كتيرة جداً ومتشعبة، التغيرات البيئية على سبيل المثال هي واحدة من الأسباب، والكوارث الطبيعية اللي بتطرأ فجأة على البيئة وبتؤدي لحدوث حالات ضخمة من التدمير والخراب. وطبعا ما ننساش العنصر الجميل اللي بيتم ذكره دايما مع اي جمله موجود فيها كلمه تدمير الا وهو العنصر البشري البشر في فتره حياتهم القليله اللي لا تتعدى ال 300 الف سنه باقصى تقدير قدروا انهم يتسببوا في هلاك وانقراض الاف مؤلفه من المخلوقات الحيه والمدهش ان بعض الحيوانات دي كانت عايشه على سطح الارض في سلام تام لملايين السنين ويادوب في الكام سنه اللي البشر ظهروا فيهم قضوا على الحيوانات دي تماما وخلوها طب. لو حاولنا نذكر بالتفصيل كل المخلوقات اللي انقرضت بسبب التدخل البشري هنحتاج نعمل ألف حلقة والموضوع ده فعلا حقيقة ومش من باب التهويل الإنسان قضى على كم مهول جدا من الحيوانات وواحد من الضحايا دول كان الأرخص أو الثور الأوروبي وهو نوع ضخم من الماشية كان بيعيش في معظم أرجاء أوروبا وشمال إفريقيا بالإضافة كمان لبعض المناطق في الشرق الأوسط وكان حجمه اكبر من البقر المستأنس الموجود حاليا بمراحل ارتفاع جسمه عن الارض كان بيوصل لحوالي 2 متر وبيمتلك قرون حادة وقوية جدا وبيتميز بجلده الاسود او البني الداكن احيانا والصور ده هو الصور بتاع الساحات الرومانية وحلبات المصارع القديمة الارخص كان اول صور يتم استخدامه في الغرض ده بسبب انه معروف بطبيعته العدوانية اللي تدفعه لمهاجمة اي حاجة قدامه وكان بيتم اصطياده بشكل مفرط لحد ما انخفضت اعداده تدريجيا بحلول القرن ال 13، وكان بمثابه الصيد المفضل من قبل طبقه النبلاء والاسر المالكه في ارجاء اوروبا، واخر سور على الارض كانت انثى ماتت في بولندا في عام 1627، والارخص كان منتشر في الرسومات والبرديات المصريه القديمه لانه كان منتشر في البيئه بكثره. دب جبال الاطلس او دب اطلس هو نوع من انواع الدببة البنية اللي كانت عايشة في سلسلة جبال الاطلس والممتدة عبر الشمال الغربي لقارة افريقيا خلال المغرب والجزائر وتونس ويعتبر هو الدب الوحيد اللي كان موجود في قارة افريقيا ويا فرحة ما تمت انقرض الدب وحاليا افريقيا ما فيهاش اي نوع من الدباب اطلاقا والدب اللي كان حلتنا خلاص راح. دب الاطلس كان بيتم اصطياده بالالاف ويقال انه كان بيتم استخدامه في عروض الالعاب. وبعض الاقاويل الثانية بتقول انه كان بيتم استخدامه لتنفيذ حكم الاعدام على المجرمين. يعني بدل ما يتم اصدار الحكم بانه يتعدم رميا بالرصاص مثلا كان بيتم اعدامه عن طريق رميه هو شخصيا للدب. وتحديدا دب الاطلس. ومن المتداول ان اخر دب من النوع ده كان ضحيه لاحد الصيادين في شمال المغرب في سبعينيات القرن العشرين، ومن بعدها اختفى تماما من الوجود وما بقاش ليه اي اثر. من الطريف ان سكان الصين كانوا بيقدسوا نوع من الدلافين بتعيش في المياه العذبه، وبيعتبروه اله الحمايه الخاص بالنهر، وبالرغم من كده كانوا هم السبب في هلاكه وانقراضه. نهر اليانجستي او نهر تشانجيانج هو أطول نهر في الصين وتالت أطول نهر في العالم وكان الموطن الأساسي لأحد دلافين المياه العذبة دولفين بايجي واللي يعتقد أن عمره كان يتعدى ال20 مليون سنة وبالرغم من تعميره خلال الفترة الكبيرة دي كلها الا اننا بلا فخر قدرنا نقضي عليه خلال سنوات قليله اعداده انخفضت تدريجيا في الفتره اللي اتجهت فيها الصين للتصنيع واستخدام النهر بشكل مكثف في الصيد والنقل وتوليد الطاقه الكهرومائيه واخر دولفين بايجي كان على قيد الحياه هو الدولفين تشيتشي تشي واللي توفى في عام 2002 وانتهت بعض السلاله تماما ويعتبر البايجي اول نوع دلافين في التاريخ يتسبب البشر في انقراضه وده نداء مننا لكل الدلافين الموجوده واللي بتتفرج على الحلقه دي خدوا بالكم طائر الدودو طائر مسكين ما بيقدرش يطير واقدامه صغيره وحركته بطيئه وما بيقدرش يدافع عن نفسه وموجود باعداد كبيره والاهم من ده كله ان طعمه لذيذ، الطائر ده بقى لما يبقى قدام شخص جعان وماكلش من الصبح تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ طبعا هينقرض، البشر غير معتدلين تماما في استخدامهم للموارد الطبيعيه ولا الثروه الحيوانيه وخصوصا لو طائر مذاقه لذيذ زي ده، طائر الدودو هو احد الطيور اللي بتتغذى على الفواكه وبيعيش في اعشاش مبنيه على الارض. وسلوكه بيشبه سلوك النعام الا انه ابطا منهم بكتير بسبب اقدامه الصغيره، وكان بيطلق عليه في البلاد المتواجد فيها اسم الطائر الغبي، وده لانه كان مسالم جدا ومش بيقدر يدافع عن نفسه، ولما البرتغاليين شافوه في عام 1507 كان بالنسبه لهم كنز، فضلوا ياكلوا فيه لحد ما خلصوه في عام 1681 وانقرض تماما، طائر عايش لالاف السنين في حاله، خليناه ينقرض في 170 سنه بس، ولسه. الماموس هو حيوان شبيه بالفيل كان موجود على سطح الأرض من أكثر من خمسة مليون سنة كان مستوطن شمال روسيا وتحديدا سيبيريا ويعتبر هو الأكثر شهرة بين الحيوانات الضخمة اللي استوطنت العالم القديم بالرغم أن فترة استيطانه للأرض تعتبر قليلة نوعا ما الماموس أو الكائن العملاق هو حيوان غني عن التعريف كان بيعيش في المناطق الجليدية البردة ومتوسط وزنه بيتراوح من 6 ل 8 أطنان وفي بعض الأحيان بيوصل حجم الذكور لحوالي 12 طن وطول الماموس بيوصل لحوالي 4 متر ونص وبيمتلك أنياب ضخمة جدا وللأسف الشديد بعض الأنواع والسلالات الأخيرة منه اتقابلت مع البشر على سطح الأرض وتحديدا مع سلالة الماموس الصوفي آخر سلالة من سلالات الماموس واللي كانت موجودة من حوالي 300 ألف سنة الماموس بالنسبة للإنسان البدائي كان كنز بكل المقاييس وكان بيمثل مخزون ضخم جدا من الطعام والموارد بالنسبة للإنسان القديم واللي كان بيستغل كل حاجة في جسم الماموس استخدام جيد ابتداء من التغذية على اللحوم واستخدام العظام والجلد في بناء الخيام والمنازل واستخدام الأنياب في صنع الأسلحة والرماح وعلشان كده اصابع الاتهام كلها بخصوص انقراض الماموس بتتجه ناحية البشر. بالاضافة لبعض العوامل الطبيعية التانية اللي زي السقوط المستمر من قبل حيوانات الماموس في الشقوق والتصدعات الموجودة في سطح الارض. بالاضافة لبعض التغيرات المناخية وانتشار بعض الامراض. الماموس كان موجود في نفس الفترة الزمنية مع مخلوق تاني منقرض. وكانوا متواجدين مع بعض في نفس البيئة وعلى نفس الارض. والكائن ده هو النمر السيفي او السمايلودون. ما شفتش ايس ايدج ولا ايه؟ هو حيوان شبيه بالنمر الحالي لكن جسمه اكبر شويه وبيمتلك انياب حاده وضخمه جدا ويعتبر هو اشهر ثدييات ما قبل التاريخ ومنتشر جدا في الافلام والوسائقيات وبيعتقد ان سبب انقراض الاسمايلودن بيكمن في اختفاء الحيوانات الضخمه اللي كان بيتغذى عليها أنت كنت فاكرهم اصحاب زي فايس ايج وحميته الاساسيه كانت السيران القديمه الشبيهه بالثور الامريكي الحالي وكمان بعض الانواع من الخنازير او اللاما ونظرا لان السمايلودون كان متخصص في صيد الفرائس الكبيره واللي بيعتمد عليها في الحصول على القدر الكافي من الطاقه والغذاء فمع اختفاء الفرائس دي فشلت النمور انها تتاقلم مع الاوضاع البيئيه الجديده لانها ما بقتش قادره توفر لنفسها حاجتها من القوت والغذاء وهنا يظهر سؤال ايه السبب في اختفاء الحيوانات اللي النمر السيفي كان بيتغذى عليها؟ وانت مغمض عينيك كده البشر. الحقبه الزمنيه دي بدا البشر ينتشروا في اماكن استيطان النمر السيفي وانتشروا كمان في امريكا الشماليه، وقاموا بعمليات صيد جائر كبيره جدا بغرض التغذيه، اتسببت في اختفاء عدد كبير من الحيوانات. ده غير بعض التغيرات المناخيه اللي حصلت في الفتره دي، وجدير بالذكر ان السمايلودون هو احد اقوى فصائل اللواحم على الاطلاق، واللي تتضمن الاسود والنمور والفهود والقطط البريه وده لان جسمه كان اغلظ منهم كلهم بالاضافه لانيابه الاماميه اللي كانت مخصصه لطعن الفرائس ده غير ان عظام الاقدام عنده كانت طويله واللي بتدل على قدرته على القفز لمسافات طويله جدا بالاضافه لقوه عضلات اطرافه واللي بتمكنه انه يتشبث بقوه في الحيوانات كبيره الحجم والدراسات المقطعيه اثبتت ان عنده القدره على تحمل اوزان اكبر من اللي تقدر تتحملها الاسود الامريكيه الحمد لله أول مرة ينقرض مخلوق من على وجه الأرض وإحنا نكون براءة خالص من الموضوع، طبعًا مش لأننا طيبين يعني ولا حاجة، لكن لأننا ما كناش لسه موجودين. ومين عارف؟ يمكن لو كنا موجودين وقتها كنا هاجمناهم بالأسلحة والصواريخ وعملنا عليهم تجارب. الديناصورات هي أشهر المخلوقات المنقرضة، لو ما كانتش أشهرهم على الإطلاق، وكانت هي المهيمنة على الأرض بلا منازع لملايين طويلة من السنين. تعدت في بعض التقارير الـ160 مليون سنة، وامتازت المخلوقات دي بقوتها وحجمها الضخم اللي بيوصل لحشرات الأطنان، ده غير ارتفاعاتها المهولة، بعضها كان بيتغذى على اللحوم والبعض التاني على النباتات، والبعض الآخر كان ثنائي التغذية، يعني لحوم ماشي، نباتات ماشي، وتعددت أنواع الديناصورات على مر العصور وتخطى عددهم المئات بل آلاف الانواع، ويعتقد ان السبب الاساسي في انقراضهم هو اصطدام كويك ضخم بكوكب الارض في العصر الطباشيري من اكثر من 65 مليون سنة، واللي تسبب في إبادة اغلب المخلوقات الحية على سطح الارض وقتها، وعلى رأسهم الديناصورات. ولو عايز تعرف أكثر عن الديناصورات، اتكلمنا عنهم قبل كده بالتفصيل في حلقة سابقة. تفتكر محاولات العلماء في استنساخ المخلوقات المنقرضة وإعادتهم للحياة مرة ثانية ممكن تنجح في يوم من الأيام، ولا لا وعشان ما حدش يقول ان هم كده بيحيوا الموتى وان ده مستحيل يحصل وكده خدوا بالكم ان هم بيدوروا على خليه تكون حيه بالفعل متخزنه مثلا في الجليد علشان ياخدوا منها الدي ان اي بالكامل او على الاقل اغلب الدي ان اي ويحقنوا الفراغات المتبقيه من دي ان اي بتاع حيوان مشابه على العموم سيبوا لنا رايكم في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب